وعاني وعاني وعاني وعليكم بالشعر اقصد واي عليكم عليكم بالشعير شعرك صيمي اسمعات بو يا وعاني ييمي وعاني لدارك قاصد الليلة انا لدارك قاصد الليلة انا وعاني حبيب انت ويعم ذجريك علي يا ويلي انا تعذبت اتعذب, ايه اتعذب ايه يا <متصفيق> ويلي انا علي مار علي مار علي مار بسبب فرقك مشروبي بسبب فرقك احروبي سبب فرقاك مشروبي سبب فرقك مشروبي أنا وعاني حبيبي لا لا لا لا لا لا تجافيني علي مر علي مار ثابتك طلب قلي، علي مور لجل عينك اضحش ما بدي يا ويلي، كفيلك كل شي ما بياه، اصلا قلبي توه عايش، كفيلك كل شي ما بياه، اصلا قلبي توه عايش، عايش ولا طيب ولا طيب <تصفيق> هدي جنوين سنفالك عايشة الجنة مالك هدي جنوين سنفالك عايشة الجنة مالك أمسو لين توج مالك ولا طيب ولا طيب و سوي الدلل علينا كل الحاضرين آه كل آه السامعين يا ماهر قولي اكيد والله بيت شباب آه آه الخزاعي آه يدوي يدوي لا تخلي ولا واحد هناك يا آه آه آه حسن الخزعلي طاعت واحد بارد دمك وجامد ذهب لو تيني يضب ماري ولا اجيب فدانك حبها تبچيه رجعتك السمنسيه فدانك حبها تبچيه رجعتك السمنسيه عشرت وياك ملكيه ولا اجيك يا ولا أجي اهو اهو ما تهمني كلك ما تهمني اصلا بعدك ما تهمني ما تهمني كلك ما تهمني أصلاً وبعدك مثل ولا دين اشجارة بحد دنيا ويالبرا قل يشير حب من روحه قل يكبر يا ناس جروحه قل يشير حب من روحه قل يكبر يا ناس جروحه العشق عشق فانروحه بعد رجعت جديد اتعلق الله الضيب اللي بالقلب على القلب كاتب وغلط ما اريد احب واحد بعد رجعت جديدة اتعلق والله الضيب بالقلب على القلب كاتب وغلط وين الايام الحلوة والناس بيجي تهوى وين الايام الحلوة والناس بيجي تهوى الدنيا بعد ما تسوى وين العريس بويه؟ أبو حسين. أبو حسين. و... وين ابو حسين؟ وين ابو حسين؟ الخزاعل. وين ابو العريس بويه؟ أكيد أبو حسين يا ماهر هذا آه. آه. سجاد الخزعلي أكيد أكيد الخزاعلي ودولة الخزاعلي. أحلى سيد منتظر وينه آه سيد أبو منتظر؟ وينه سيد منتظر؟ وين بعيون سيد منتظر مطلوب على الستيج آه. يا رب الموبايل أحلى سيد منتظر 100 ألف يوم سيد منتظر؟ أكيد تاج سيد منتظر الغالي وين, وين سيد منتظر وين سيد يعني وسام سيد منتظر الله. أحلى عيون آل شبل الغوالي من أبيهم تاج حسون العارضي أكيد الشريسي أحلى الجبور عيون الجبور والدليل علينا الله. أحلى آل آه شبل وين الشبلاوي آل شبلاوي يلا شده يلا علي لو خزعلو لو شيلها... ولا شيره علاوي شيره شيره هابس اوه اوه اوه هابس بوي اكيد الملوك يا علاوي. علاوي احلى العريس آه. كل الشهرانين حسن العارض تاج الراس. اكيد العارضي. عيون العارض والخزاعي التاج وباج الخزاعي. وين العارضي? اكيد هس الملوك يا علاوي. تلقى عمود. وهاي من الجبور. اكيد الجبوري. يعني جبور وعز جبور. نورين. اللي احنا نحيك تاج وباج أكيد. الجبور. أهلي. يلا للجبوري للجبوري. شي لما احزفك الجبور يا حسن. بس الغدر والغيبه والله حرام طريقة حب واحد بعد وارجع جديد. هاي هاي هاي اكيد. العريس والخزاعل. اكيد عريسنا. اكيد العريس صيام. يلا كفنا يلا, يلا عريس, <تصفيق> عريس والخزاعل. لا تخليها يلا يلا باقي العشرين. نقوط نقوط. علي وين ابو العرس ابو حسين تعال لنا ابو حسين أيوه؟ تعال تعال لنا هلا هلا عوف ابو حسين بركه يا بركه من الحجي هلا إيه؟ هلا هل... هل... هل <تصفيق> <تصفيق> <الزديدي>. ابو حسين هذا الخزعلي اكيد يا علاه هلا لعيون ابو حسين الغالي ابو ابو ابو يعني ابو سيف بعد أبو سيف سماعات قريبة وينك يا أبو سيف مطلوب على السياج حسين تدي لنا توجهنا على المنصة يا أبو سيف يا زديدي يا زديدي يلا الله هلا صباح صباح الله الله الله يا ويلي يا خمري يا خمري يا ليل نهار الجوشكي يا ليل يا ليل نهار يا ليل نهار الجوشكي يا <تصفيق> خمري حبيبي نشوتك كاسي وتكاسي يا خمري احبك يا حلو يا سمار احبك يا احبك يا حلو يا سمار انا يا خمر وموت عليك اموت عليك من تبعد علي إيه؟ رفيع نورك ويا يا ما صحينا انا ما صحينا سكارحنا احنا بهواكم سكاري حسوني سكارحنا حسوني سكار بهواكم ما صحينا ما صحينا انا ما صحينا ومطرنا دموعكم لكم كثر يوجع جرحكم انا ما صحينا نحبكم واليحب يحمل هديه لك وحق النجف والبيه اريد وياك اقضيها وحق النجف والبيه اريد وياك اقضيها حبك مو سكن قلبي قلي شلون تاليها حبك احبك مو سكن قلبي شلون مو قلبي العباس الخزعلي اكيد الخزعلي سجاد الخزعلي يعني كليه تمريض الغوالي جماعه السنفور لا اله الا الله تحيه للملوك ميت شربه تاج وباج ميت شربه الخزاعل ودوله الخزاعل، عباس الخزعلي اكيد الخزاعل عاشوا الخزاعله سايد اهل العريس إيه. حسون الحبيب احلى من شربه يا علاوي يدوي <تصفيق> يدوي الخزاعن يا مسلم تحية للابطال الاستخبارات الملوك 100000 يعني الاقتصاديه تحيه لتاج الراس نقيب ذي الفقار أكيد. الغالي وين ابوي مطلوب عيون ذي الفقار وطاولتك يا ذي الفقار اكيد العلم سمعني المعزوفه باسم ذي أوي. الفقار قوم ليه ذي الفقار قوم ليه هلا شيل ذي الفقار شيلها ايوه يا يا ليش يا تعوبولي... يعني يعني... تحية لتاج الراس سامي الجنابي، وين سامي الجنابي؟ يقول مطلوب على الاستير. اه حسن. الجنابي زودي. احلى سامي الجنابي. اه جنابي. ويدللون الجنابي. وين سامي الجنابي عمي؟ الله فوق وسامي جوا. وين, وين سامي؟, سامي؟ تعال لي يا سامي. ابو الكباب بس علي. تحية لسامي الجنابي. بالعالم. وين سامي؟ تعال يا خالص سامي, سامي. تاج وبات سامي هلا حل... هلا بسامي عيون الجنابي تدلل عينينا حركها سامي يلا يا سامي حتى لو الموبايل بس لابو الكباب سامي ابو آه علي وين سامي الجنابي ويبقى يو... سامي الجنابي آه بويه افوال العريس وين الله... أ... والله فوق حسين الجنابي جوا ابو العريس ويدللون علينا هلا حل... أكيد الخزاعل والجنابات على الراس أكيد العريس وإخوانه خزاعل ودولة الخزاعل أكيد الخزاعل سامي بحته حسام الجبوري أكيد جبور وعز جبور يا أبو ريسان هلا غالي وغالي العيون مندوبين عباس الخزعلي <سؤال> شلع قلع كل شيء عبد الجبار يلا شيل الله عليها ويلا اسمع عفية وصلتك وقعدتها ايشلون <تصفح> والله وصلتها وعيونك ما جننوا الفريقه تحيه الله. الملوك وهاي تحيه بعطر الورد واحد شخصيات مقدم مثنى تاج الجراز لعيون العيون الفتل تاج وفاد عيد الفتله الاعلام بويه يا عندي الاقتصادية والاستخبارات الأبطال. في العلم خلصان الياسري وعيون مثنى الغالي ويدلل علينا يلا هاي. <تصفيق> ودعت الجموع ولا نرجع سويه أنا مو بروحك شلون ادخول بيه أنا مو بروحك شلون ادخول بيه قصر جلاعب لا يرضى فديه قصر جلاعب لا يرضى فديه واحد عراق علي أكيد واحد تبريد أكيد علي ال# الأسد ومن الطرف تاج الراس أكيد شارع المدينة الأبطال هيا هل... الله البطرف والفتاوي I did